Українська культура і мистецтво, попри намагання знищити її у всі часи, вистояла та зберегла свою самобутність. Про трансформації у мистецькому колі Хмельниччини поговоримо з Маєю Онищук, директоркою Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Вітаю, пані Майя. Доброго дня. Отож, згадайте перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. З 2014 року почалась війна, вона не зупинялась, і ми вже знали, що це за біда, і ми розуміли, що це буде ще катастрофічніше, як починалось. Почали одразу вже почали плести сітки, от тому що напрацювання вже були попередніх років. От, Надзвичайно багато активних дівчат долучилося, наших майстринь. Я чесно зізнаюсь, ми перші, хто на другий день війни колотили вже коктейлі «Молотова». Кожен включився захистити свою домівку, свою дитину, своє місто. Не хотілося втратити їх, їх бажання відчути себе частиною України, частиною волонтерського руху, частиною допомоги. А вже через два місяці я зрозуміла, що ми втрачаємо мистецтво, ми культуру, втрачаємо, тому що абсолютно всі наші клубні заклади, колективи аматорські, мистецькі школи по області включились в волонтерський рух. Ми творчі люди, нам потрібно натхнення, а його немає, тому що в очах тільки страх, в душі, в серці страх, кожен переживає, що буде далі. Що ви, як керівник, намагалися змінити у роботі свого центру? Ми придумали з центром, вирішили, що будемо відновлювати дух культури, в області. От і почали дзвонити, віддзвонювати всіх директорів і казати: "Друзі, повертаємося до нашого прямого прямого обов'язку це підтримка культури і розвиток культури, тому що тоді заради чого ця війна? Заради чого наші хлопці стоять, мерзнуть в окопах? Заради того, щоб ми сиділи в домівках, закрилися і чекали, коли вже там, що, там можна вже виходити, де вже перемога? Ні. Кажу, нам треба розвинути тримати нам потрібно тримати наш напрямок, є напрямок економічний, є напрямок освітній, а у нас напрямок культурний. Виходить так, так. що… Життя продовжувалося так. і навіть з'являлися нові проєкти. Ви собі не був У нас 48 неймовірних роликів, відеороликів. Те, що ніколи е, наші сільські клубні райони, клуби ніколи не знімали, вони ніколи не знімалися відео. Настільки вистрілили професійно, настільки знайшли слова, кадри, очі, музику, що от кожний ролик ти дивишся, а в тебе волосся, от як стало дибки, так і, і, і, і не спускається. Ми Теж запустили проєкт е, вірші, е, народжені під час війни. Е, от я думала, то буде, ну, 5, ну 10 вершів. Тобто ми попросили всіх, хто хоче висловитись, всіх, це не, це не професіонали, це люди різних професій, різного віку, різних упадавань, висловитись для того, щоб світ їх почув. Ми будемо друкувати, ми будемо піарити, скажіть, діти, підлітки, хто хто бажає, хто от надихнувся в свої емоції через слово літературне подати. Тобто не було якихось певних обмежень? Не було всі абсолютно. Бажання. Попросили один, ну, два вірші, скільки там зможете. У нас одна жіночка подала 110 віршів. Вона не поетеса, їй 83 роки. Найстарші 92 е, діти. У нас вийшла зараз дитяча збірка. У нас 136 авторів. І обсяг поезії, яку вони подали, — тисячу сторінок. Тисячу сторінок. Це такий. том. Ми зібрали цю збірку менше, ніж за 5 місяців. У нас понад 800 малюнків дітей, як вони бачать війну. От. І тепер ми зробили таку збірку, дитяча збірка, 25 авторів дітей. Ми зробили маленьку, коротенька автобіографія віршик. І малюнок так само підписали, хто з якої громади. Війна очами дітей, та в нас зараз дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Це от буде слідуюча, певно, слідуюча ще збірка внутрішньо переміщених осіб, тому що в каменець подільському у нас навчаються студенти фахового коледжу з Авдіївки і з Бахмутова, і ми би хотіли з ними співпрацювати, дружити і так само долучати до проєктів, для того, щоб вони могли себе реалізувати у нас на теренах Хмельниччини. От, підтримати їх творчо, перезнайомити з нашими студентами. Я впевнена, що народяться цікаві такі, знаєте, проєкти творчі, дуети, ансамблі, тріо, от, з нашими студентами, і це було би надзвичайно цікаво, тому що у нас фахівці, у них фахівці високого рівня, і цікаво, коли студентський дух тримається і формує така колаборація, буде цікава з їхніми студентами, нашими студентами. І от так само я запропоную, от ми будемо зустрічатися на цьому тижні, я запропоную їм проект поезії, я впевнена, що в них уже є, тому що що це діти, які не з телевізора, знають, що таке тікати під обстрілами, під ракетними ударами, От вони пережили жахіття. Я впевнена, що в них є і хотілося б, щоб їх підтримати. Так само зробити таку збірку от, таких студентів, підлітків, можливо, там і викладачі долучаться. А серед цих внутрішньо переміщених, чи є якісь, можливо, творчі колективи, які співпрацюють з вами? Знаю, що Харківський театр одразу в Литву направили, тому що ми з ними тримали зв'язок, ми мали з ними великі плани, от, вони мали виступати у у нас в проекті літом, але вже все. Зрозуміло поки що, ми це відтерміновуємо, ми не, не, не забуваємо, ми просто відтерміновуємо. От колективів у нас немає. <кій> у нас були. Особистості були заслужені артистки, були солісти, були хореографи, але вони певний час побули і далі поїхали в за кордон шукати там такого прихистку і творчого реалізації. Хоча у нас хороша база, і театр Старицького, і філармонія. Я знаю, що от є у нас з Харкова танцювальні танцювальний клуб. Клуб, тренери приїхали сюди і навчають всіх вижаючих. Оце я знаю. От в них, до речі, досить багато наших пішло підлітків до них танцювати. Досить вони контактні, цікаві і професійні. Нещодавно центр долучився до проєкту культурного десанту угу. Колі Сергієв. В чому полягає ця співпраця? Тоді, коли була зустріч з Колією Сільгою, я йому сказала, що ми готові долучитись і культурно з виступами, але наскільки зараз актуальні там виступи, тому що наразі у мене е працює водій з Ізюма, От так сталося, ми його взяли на роботу і ми з ним порадилися з Анатолією він тримає зв'язок з родичами, з сусідами, які повернулись туди. От Ситуація у них надзвичайно складна, там жахи у людей їм просто нема куди їхати. Вони повернулись туди пережити зиму. Ми долучились продуктами, ми долучились, купили велосипед, ми купили телефони, ми передали українську літературу, ми передали теплі речі, дитячі дорослі, і взуття. От, ну, максимально, скільки ми встигли зібрати, скажімо, там просто не такий великий був період для збору, от, активізації, але, він сказав, що чуть-чуть пізніше можна буде приїхати до них із таким концертом. От для того, щоб теж, по перше познайомити, потім привезти допомогу і чуть-чуть е, надихнути, що життя продовжується. Наближаються Різдвяні свята. Наскільки зараз важливо підтримувати оці традиції Різдвяні? Як ваш центр культури і мистецтва готується до цих свят? Ми плануємо етнофестиваль «Різдвяне диво» чому етнофестиваль для того, щоб наші обряди, наші пісні, все, що співалось на Різдво, все дійство, яке відбувалось на Різдво, не втратилось. По-друге, у нас зараз перебувають внутрішньопереміщені переміщені особи і нам би хотіло, щоб вони познайомились з нашим регіоном, як саме у нас традиційно, з великою повагою до старшого покоління, відбувались традиції, як читалась молитва, як варилась кутя, як збиралась вся родина, що говорили, які добрі слова, які побажання були. Це не святкування, це збереження традицій, я вважаю, повинно бути. Зараз не буде такого святкування, тому що, на жаль, в нас велика ціна нашої свободи. От. І як таких святкувань, вони просто не можуть бути, а збереження і не втратити нашу національність, ідентичність через обряди, через традиції, не різдвяні гуляння, а різдвяне диво повинно бути. І мені би хотілося створити різдвяне диво для дітей з Маріуполя, для дітей з Донеччини, які могли би до нас прийти в центр, а ми могли би їм Через українську казку, через українських героїв, котигорожку, лисичку нашого, так от лісовичка, боревичка, от, розказати, познайомити з іншими дітьми, створити їм різдвяне диво, щоб у них було бажання жити, не втратити це бажання розвивати і бачити своє майбутнє. Наша задача дорослих – триматися і надихати дітей, створити для них максимально. Поки наші чоловіки боронять, ми тут, на місці, повинні розвивати наших дітей, тому що це майбутнє, яке буде далі вони продовжувати Україні, розвиток України. Натхнення, коли ти бачиш очі хлопців, не може стояти питання, де знайти натхнення. Ці очі вдячності, наші очі вдячності, наші слова вдячності. А потім, коли вони нам дякують за те, що ми подарували їм годинку. Розуміння, що кожен з них для них важ для нас важливий, кожен з них, звичайно, я переживаю за свого Сергія. От він зараз в гарячій точці Захищаємо, Ми кожної секунди чекаємо його дзвінка, от і тому ми не маємо права не мати натхнення. От а заради чого тоді ми це ця вся боротьба? Останок, щоб ви можливо. Хотіла сказати своїм колегам з країни-агресора, якби була у вас така можливість, який би ви хотіли їм донести меседж. Чесно скажу, ну на сьогоднішньому етапі я би не говорила. Нема з ким говорити. Я єдина би сказала, що ми надзвичайно сильний народ і історично нас ніхто не зламав і не знищив. Ні Голодимором, ні війнами український народ не знищили і не знищить, тому що ми надзвичайно сильні. Так, да, висока ціна, дуже висока ціна. Ми повинні вистояти. Я вам дякую за розмову.